ایسا لگا گھر السّلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے آج سے ہوں گے تو ابھی جو ہے دوپہر اور کام ہو تو ویسے میں صبح ہی کر لیتی اس ٹائم تو ویسے بھی فری ہوتی ہوں لیکن ابھی جو ہے ہم لوگ مہمانوں کا انتظار کر ہیں کیونکہ آج ہمارے گھر جو ہے اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں ہمارے بس تو آپ لوگ انہیں جانتے ہیں لیکن جب وہ آئیں گے تو میں آپ سے مجھا دوں گی اس سے پہلے میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ فون آ کا فون آیا کہ آج شو نہیں کرو شو دس بجے کے ٹائم میں فون آیا تھا تو ہم لوگ جو ہے صبح سے ہی ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے کب بائیں گے لیکن تین بج گئے شاید جو ان کا گھر تھوڑا دور ہے نا اس لیے تھوڑا ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا یا پھر کچھ تو یعنی کافی لیٹ ہو گئے انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے دو بجے تک آ جائیں گے چلیں اللہ خیر سے پہنچایا انہیں وہ آ جائیں گے تو جیسے ہی آئیں گے ہم ان سے ملوائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ہانیہ سے ملوا دیتے ہیں کہ ہانیہ کیا کر رہی ہے دیکھیں یہاں پر ہیں جی ہانیہ میڈم اور اس کی سہیلی تو یہ بھی دونوں لڑی تھی تو کافی دیر سے لڑی ان کا یہی کام ہوتا ہے صبح اٹھتے کھیلنا اور لڑنا کیا کیا کروں اچھا چلو میں پہناتی ہوں کیری میری گڑیا کو کپڑے پہناؤ چلو میں پہناتی ہوں اور کمرے کی صفائی میں نے صبح کی تھی ایک دفعہ لیکن اب پھر آپ لوگ دیکھیں میرے بچوں کا کام یہاں پہ ٹیشو وغیرہ اور یہاں پہ کپڑے یہ گڈیاں کھیلتے تھے نا تو یہی کام کرتے ہیں اور ابھی اے سی والے آئے ہوئے تھے تو وہ اے سی کو کچھ کام کر رہے تھے جو کہ ہم نے دکھانا تھا وہ تو فی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا خرابی ہے کیونکہ سسٹم سے میں دور ہوں لیکن یہ کہ وہ اپنا کام کر گئے ہیں تھوڑا بہت بعد میں پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن وہ جو ہے یہاں پہ مٹی وغیرہ کر گئے ہیں کافی تو میں نے اس کو صاف کرنا ہے ان کے آنے سے پہلے اور سہان جی یہاں پر نہیں ہے سہان نہیں ہے آنی میں یہاں سے جو تھوڑی بہت میں نے صفائی کرنی کر لیتی ہوں اور ان کو بھی چپ کر آتی ہوں پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے آپ ملواتے ہیں اور آج میرا جو ہے کچھ خاص علادہ بھی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے ایک اچھی سی بات بہت ہی جس کا آپ لوگ بھی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں جی تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی مومانی کے لیے کیا بنا رہے ہیں ہمارے جو میں آ رہے ہیں صرف مومانی کے لیے نہیں ہے مامو جی بھی ہیں ممانی بھی ہیں اور پھر روز کی نانی بھی ہیں. میری بھی نانی ہوئی کی نانی میری نانی تھی یعنی کچھ ایک ہیں ہمارے جو کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ چھ بچے وغیرہ بھی ہوں تو ہم لوگوں نے جو کھانے کا نظام پہلے کر لیا ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ دو بجے تک تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوگا تو ہم لوگ پہلے بنا تھے لیکن ہمارا جو کھانا ہے وہ ابھی ریڈی ہو رہا ہے اور ریڈی ہو گیا ہے جو ہے ہمارا جو کھانا ہے کافی حد تک جو پک گیا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم کھانے میں کیا پکا رہے ہیں اور کتنا پکا ہے کتنی دیر بچی ہے تو سب کچھ دکھاتے ہیں اور فی الحال تو مامی جی کا بھی انتظار ہو رہا ہے دیکھتے ہیں وہ کب تک آتے ہیں تو جی یہاں پہ پک رہے ہیں ہمارا کھانا اس میں ہے جی چاول چاول دم پہ نہیں نہیں کیونکہ میں ابھی انہیں دم پہ دے کے تھی تو امی جی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو امی نے کھول لی ہیں یہاں پہ پکائے ہیں ہم نے چاول تو یہ ہے چاول مٹر گاجر اور آلو والے رائس ساتھ میں سلاد چٹنی جو بھی ہوتا ہے سب کچھ اور یہاں پہ پکڑی ہے سالن یہ لکڑی ہے نا ان سے بندہ گر جاتا ہے اور یہاں پہ ہے یہ سالن آلو اور مرغی کا جو کہ یہ بھی پک چکا ہے گلا ہوا ہے بس اسے جو اتارنا ہے تو ابھی امی جگہ ہیں تو جب تک پک جائے گا باقی جو, جو ہے رائتا سلاد سب کچھ جو ہے ریڈی ہوا ہے وہ امی جی نے رکھ دیا ہے کہ چل ہمارا کافی گندا ہوا ہے ابھی یہاں پہ کام کر رہے تھے نا اسی لیے اصل میں یہ جو لکڑیاں یہاں پہ جلتی ہیں تو اس کی وجہ سے کالا ہو جاتے ہیں اور جب کام کرتے ہیں تو ہر چیز جو ہے گر جاتی ہے تو جب یہ پک جائے گا اس کے بعد جھاڑ وغیرہ دیں گے تو صاف ہو جائے گی وعلیکم السلام کیسے ٹھیک ٹھاک جی الحمد بالکل ٹھیک ہے کیسی کی اللہ شکر بالکل ٹھیک ٹھاک تو مہمان جو ہمارے آ چکے ہیں وہ باہر سب سے باتیں کر رہے ہیں تو میں نے سوچا جب تک جو ہم لوگ کھانا لگا لیتے ہیں کھانا یہاں پہ ہم نے لگا لیا یہ سب چیز آگے بس اب جلدی جلدی سے انہیں بلاتے ہیں اور جب تک نہیں تو کھانا ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا جلدی جلدی سے بلاتے ہیں کھانا تو میں نے لگا تھا لوگوں کو کہا تھا کہ میں نے بلا کے لاتی ہوں تو ماموں اور مہمانی کو میں بلا کے لے آئی ہوں تو یہاں پہ موائن جی بیٹھی ہیں تو انہیں کہتی ہوں میں آپ جلدی جلدی سے کھا لیں تاکہ جو ہے کھانا وانا ٹھنڈا نہ ہو جائے سبزی میں تو ویسے بھی جلدی جلدی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جو بھی چیز وہ چاہے تو آپ لوگ کھائیں شروع کر رہے ہیں تو ابھی جو ہم لوگ نے کھانا وانا کھا لیا ہے اور کیسا لگا کھانا بہت اچھا ہمیشہ کی طرح چلے تو پھر ابھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں ہمارے نیو گھر پہ جانے کی کیونکہ مامی جی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ہمیں جو نیا گھر دکھائیں فی الحال اتفاق سے آ گئی دوبارہ نیکسٹ چکر پتہ نہیں کب لگے تو انہوں نے کہا بس جتنا بھی بنایا چلے ہمیں یہ دکھا دے تو چلتے ہیں ویسے بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی سے ہو کے یہ نہ ہو کے اندھیرا بہت ویسے ہی دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں چلتے ہیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا گھر کی جگہ کیسی لگی جگہ, جگہ ہے اور ہمارے گھر سے ہمارے پرانے گھر سے یہ نیا گھر تھوڑا سا دور ہے تھوڑا سا سفر دو تین منٹ پھر بھی لگتے ہیں تو چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں اور اس وقت جو کافی شام ہو رہی ہے سردی کا موسم تو بھی آ گے تو بھی جلدی تھی ہم نے کہا جلدی سے ہو کے بھی ہو اندھیرا بھی تو ابھی ہم جو ہے پہنچ گئے اور کریں تو آپ کو بتا دیں گھر کہ اور دیکھ لیا ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ جیسے ایک تو ہماری اپنی گاڑی مشروب اور دوسرا ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے جیسے آپ لوگ ابھی آئے تو ان کی بھی گاڑی ہے دھوپ سے بہت تاکہ کوئی بھی مہمان ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہ ہو چلیں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اسی لیے اور دوسری بات یہ مطلب کیا ہے ہے ہاں یہ ٹی وی لانچ یا ہال جو بھی ہم اسے بنانا یعنی ہم نے رکھا اسی کے لیے لانچ اور آپ کے پیچھے بیٹھ کے یہ دیکھ لیں آپ صحیح صحیح ڈرائنگ روم ہاں ڈرائنگ روم صحیح. اور اس کا ماشاء اللہ یہ بہت اچھا رکھا ہے بڑی رکھی ہے تو ہم نے کہا آگے ہمارے گراسی پلاٹ کا بھی پلان ہے تو ونڈو سے پیارا لگے گی جو بہت پیارا لگے گا ماشاء اللہ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم آپ یہاں سے آ جائیں ہاں بالکل اور میں آیا آپ کو کچن دکھاتی ہوں سیڑھی سیدھی جا رہی ہیں اب یہ اوپر ایسے چڑھیں گی وہ دیکھیں آپ یہاں پہ میرے خیال میں اور یہ والا ہمارا سیکنڈ بیڈ روم ہے اچھا فرسٹ جو ہمارا وہ وہ ہے بڑا وہ ہے بڑا وہ ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں تو یہ دو ہمارے بیڈ روم بڑے اور ایک اور ایک اور روم میں اور مسٹ بڑا بڑا بیڈ روم اس کا فی الحال کہاں سے جائے کر لیں ماشاء سے ہمارا کام اچھا چل رہا ہے یہ والا ہمارا چھوٹا روم ہے پھر کو اسے ہم اسٹور میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس hmm. کو جو کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا روم ہو haan, الگ سے اپنے separate, کام کمپیوٹر بالکل صحیح بات ہے وہ کمپیوٹر وغیرہ کے لیے راتوں رادے آگے جو نصیب میں وہ گے <laughs> <laughs> <laughs> بلی اور کچن cool. ہمارا وہ ہے ساتھ میں آئیے اچھا ہمارا جی اچھا جب نقشہ بنا تھا تو وہ تو اپنے حساب سے کرنی پڑتی بالکل جیسے اور چلیے پیچھے پیچھے یہ دو کمروں کے بیچ میں گیلری ہے یہاں پہ بیک سائڈ پہ بھی ہمارا سہن ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں دیکھے ماشاء اللہ صحیح صحیح یہاں پر بھی نہیں وہ فرنٹ سائڈ پہ ہی جو بنائیں گے یہاں بیک سائڈ پہ تو بس ایسے کبھی انسان آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے یا ویسے کام میں بھی آتی ہیں بہت اچھا ہے اور جو ہے سارے رومز اور سیٹنگز اور ٹی وی لانچ میں سب کا بیٹھنا اور وہ اس طرح سے سارا کچھ مجھے سوچ کے بھی سے بہت مزہ آ رہا ہے بارے میں اپنی خوشی ہر چیز کی طرح ہماری فیملی ہے تو چلتے چلتے ہیں ہاں جی وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں نا باہر شام کافی ہو گئی اور آج کل جو ہے ہمارا یہ کام ہو رہا ہے چھت میں جو پھٹے وغیرہ یہ لگا رہے ہیں تو ابو جی یہیں پہ سوتے ہیں یہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو رات میں وہ وہیں پہ آ جاتے ہیں یہیں پہ سو جاتے ہیں جب آٹھ نو بجے لیٹ آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور صبح فجر میں باقی جو ہے یہاں پہ روز اور ابو ماموں جی کو گھر دکھا رہے ہیں ہم کو تو میں نے دکھایا لیکن پھر بھی جو ہے ماموں جی آئے تھے تو انہیں وہ دکھا رہے ہیں تو بس انہیں دیکھنے دیں پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر روانہ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے مامو جی نے ایک چینل بنایا ہے منی فوڈ کے نام سے اور بہت ہی مزے مزے کی ویڈیو ڈالتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ منی فوڈ ہے <laughs> ہم نے بنایا ایک اور چینل اس میں نا ہم چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نا ریئل کوکنگ کرتے ہیں یعنی کہ اصلی چیزیں پکاتے ہیں ریسیپی بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر ہو جائے گی اور آپ لوگ یہ بھی انجوائے کرو گے کہ ہم کس طرح سے منیچرس کے ساتھ جو ہے اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور بہت ہی مزے مزے کی ویڈیوز ہوتی ہیں بس آپ لوگ جو ہے اور جا کے دیکھیں اور اگر اچھی لگیں تو ان کے چینل کو سبسکرائب تو ابھی جے مام مامی جا چکے ہیں بس خیریت سے وہ لوگ اپنے گھر پہنچ جائیں اور رات بھی کافی ہو رہی ہے ویسے تو اندھیرا ہوگا اسی لیے کہیں بس آپ بھی دعا کریں کہ خیر خیریت سے وہ لوگ پہنچ جائیں اور جو میرا بلاگ تھا وہ بس یہیں تک تھا امید ہے آپ لوگوں کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا بس وہاں بھی سو رہا ہے اب میں ہانیہ کو لا کے خود بھی سو جاؤں گی تو پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ